У 10 класі триває урок зарубіжної літератури. О 9.45 в школі лунає сигнал тривоги. Увага, діти! У нас надзвичайна ситуація. Зберігаємо спокій, відкриваємо двері і слухаємо, які наші дії. Увага всім! Увага всім! Діти шикуються по двоє та виходять на коридор. Дотримуюсь спокою. Тим більше я, як староста, повинна ще контролювати, щоб інші дотримувалися спокою. Тому я слухаю, що говорить класний керівник, що говорить нам по оголошенню. Десятикласник Володимир Криворучко каже, вчителька розповіла, яких правил евакуації вони мають дотримуватися. Основне – це не панікувати, нікуди не спішити, тому що паніка приводить до того, що просто може затоптати інших людей. Також потрібно слухати, що вимагається, слухати, що потрібно робити, і також бажано не губити своїх товаришів». Колонами діти спускаються у підвал. Учителі розподіляють їх по приміщеннях. Загалом у цій школі є три укриття – два протирадіаційні та одне найпростіше. Вони розраховані на понад 700 осіб. Сьогодні там заховалися майже 800, розповідає директорка школи Руслана Петрокушин. За її словами, евакуація зайняла приблизно 17 хвилин. «Сьогодні ми не на час працювали. Ми сьогодні працювали на те, аби всі дітей здоровими вивезти і укрити. А далі ми можемо відпрацьовувати інші, під час інших таких навчальних евакуацій, може відпрацьовувати вже і час. І будемо враховувати ті, те, що було сьогодні, що можливо якось можемо покращити. Начальник управління надзвичайних ситуацій Тернопільської міськради Андрій Поліщук каже, діти із завданням впорались. Учні діяли чітко, злагоджено, все відбувалося відповідно до плануючих заходів, які затверджені планом реагування даного навчального закладу. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль